«Я Наталія, і я люблю моніторити світ навколо. Моніторинг передовсім передбачає помічати і фіксувати незвичне. Ось авто їде проти напрямку. Перша реакція на це була. От урод порушує правила. А чому урод?» Що я про це знаю? Моніторинг ⁇ це критичне осмислення події, а також пошук в відповіді на питання, чому це сталося, чому автопозиткували, а тому що водій пішов і вмов їх змінити напрямок руху. Звідки я це знаю? Бо я помітила незвично і вирішила це зафірмувати. Моніторинг передбачає і висновки з подій. Іти проти руху і правил буває ефективно, навіть коли тебе засуджують. Сміливість і наполегливість меншості можуть змінити думку більшості. Як це було на Майданах. Де була і я, Наталія Зубар, голова правління інформаційного центру «Майтан Моніторинг».